وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 داعية فتنة من شر أهل البدع ماكر خبيث كثير التلبيس والتأويلات الفاسدة لعاب شديد العناد للحق وفيه مع ذلك حماقة ظاهرة ولكنها ليست فيه بمعناها في الحمقه بل بمعناها فيه هو من تواثب الافكار وتزاحمها في تواردها على العقل فاذا توافبت وتزاحمت كان امرها الى ان ينسي بعضها بعضا فلا ينطلق منها الا القوي الاحمق حق حماقته فيجيء كالمنقطع مما قبله فيحسب ذلك حماقة وما هو بها وقد روينا أن رجلا كان سريا غنيا وعمر حتى أدركه الخرف فجاءه كاتبه يوما يستعينه على تجهيز أمه وقد ماتت فدفع السري الى غلام له دنانيرة يشتري بها كفنا ودنانير اخرى يتصدق بها عند القبر ثم قال لغلام اخر امض الى صاحبنا وغاسل موتانا فلان فادعه يغسله قال الكاتب فاستحييت منه وقلت يا سيدي ابعث خلف فلانه وهي جاره لنا تغسلها قال يا فلان ما تدع عقلك في حزن ولا فرح كيف ندخل عليها من لا نعرفه قال الكاتب نعم تاذن بذلك قال لا والله ما يغسلها الا فلان فضاق الكاتب بهذا الحمق وقال يا سيدي كيف يغسل رجل امراه وليس لها ببعث قال وانما امك امراه والله لقد انسيت ومثل ابي الفتن كمثل رجل ورث نصف دار ففكر طويلا كيف تخلص الدار كلها له ثم اهتدى الى الوسيله فذهب إلى رجل وقال له: أريد أن أبيعك حصتي من الدار لأشتري بثمنها النصف الباقي لتصير الدار كلها لي. الرجل ثرثارة يتكلم كثيرا ولا يقول شيئا وهو مقبل على الحياة بلا مبرر. الحماقة تقدم الطب في علاجها، ولعل من اعظم ما وصف لها ان تؤخذ ملعقة صغيرة من العسل الابيض، على نصف كوب من عصير البرسيم المركز الطازج، ويؤخذ ذلك على غيار الريق في كل يوم لمدة اسبوعين، فإن نبت ذيل أو طالت الأذنان فليوقف العلاج مباشرة وإلا فإن العاقبة من أسوأ ما يكون لقد أراد أبو الفتن أن يتخابث فراح يؤصل الأصول الفاسدة في الخروج على الحاكم الجائر وراح يمسك العصا من وسطه ليعجب الثوار ليغيظ بهم مقدم البرنامج وليستبقي من يحسن الظن به من طلاب العلم وليظهر من يرد عليه اباطيله في صوره المدافع عن الجور المنافح عن الظلم الحاطب في هوى الحاكمين وهي صوره محقوره محقور صاحبها عند العوام المساكين فهم في الجملة جهال وأكثرهم لا يعلمون ومثله في هذا كمثل الرجل الذي كان في إحدى القرى عالمها وإمامها ومستشارها وكاتب عقودها ومفتيها ومأذونها وكل شيء فيها تجمعت الوظائف كلها في شخصه وكل وظيفة من هذه الوظائف كانت مورد رزق ومصدر كسب. ومنَّ الله على أحد سكان القرية بغلام فأحسن تربيته، وعلمه القرآن، وأوفده إلى المدينة العاصمة، فمكث فيها اثني عشر عامًا يطلب العلم حتى نال العالمية، ثم آب إلى قريته فاحتفل أهلها بقدومه احتفالاً رائعاً ووسوس الشيطان في صدر العالم القديم أن العالم الجديد سيحتل مكانه ويثل عرشه ففكر في الكيد له وإسقاطه من أعين مواطنيه من أول يوم يجلسون فيه إليه واجتمع أهل القرية في ساحتها ليرحبوا بعالمهم الجديد وقد جلس بينهم وتبوا منهم مقعدا والتفوا حوله معجبين به مكبرين له وانضم اليهم العالم القديم وانهم لكذلك في حبورهم ينعمون اذا ببقره تمر بهم وتروث تحيه له وسأل العالم القديم العالم الجديد يا فضيلة الشيخ أهذا الروث جوهر أم عرض؟ الجوهر في لغة العلم ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره وأما الجوهر عند العامة فالشيء النفيس والحجر الكريم لم يفطن العالم الجديد للشرك الشيطاني الذي نصبه له العالم القديم فاجاب بلغه العلم هذا جوهر يا عماه واشار الى روث البقره فقال العالم القديم للناس اسمعتم ما يقول اهذا الذي جتمعنا لنحتفي ونحتفل به وقد قضى في طلب العلم اثني عشر عاما أنفق عليه فيها أبوه كلما حصل في زهرة شبابه ثم عاد الآن ليقول إن هذه الأقدار جواهر فانفض الناس ساخطين أراد أبو الفتن أن يتخابث فأوقعه الله في الحفرة التي حفر وصار كالشاة العائرة بين الصفين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فالله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويبقى الامر على حاله فليجب عن الاسئله التي وجهتها اليه بلا حيده ولا تزييف وعلى راس قائمتها السؤال عن مغامره الصحيفه في اوكار الدعاره ومراتع الخنا ومباءات الخطيئه ثم ليبين لنا كيف يرد المجمل إلى المفصل في سب الأنبياء وشتمهم وفي سب الصحابة ورمي بعضهم بالنفاق الأكبر وفي تفسير القرآن بقواعد الموسيقى وآليات المسرح وفي تأويل العرش لا الاستواء بالهيمنة والسيطرة وتأويل الميزان بإقامة الحق والعدل وفي القول بخلق القرآن ووحدة الوجود وفي تدفير المجتمعات إلى غير ذلك مما سألته عنه وهذا أجدى من شغل الناس بما يضرهم ولا ينفعهم وأجدى من إثارة الفتن بين الناس وتشتيت قواهم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وشهادة لا إله إلا الله نفي وإثبات ولا تقوم الشهادة إلا بالبراءة من الشرك وأهله والكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا وشهادة أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتحقق به تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع وليس بالأهواء والبدع فلا تقوم شهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالبراءه من البدع والمبتدعين كما ان شهاده لا اله الا الله لا تقوم الا بالبراءه من الشرك والمشركين نفي واثبات فلا بد من البراءه من البدع والمبتدعين ولا بد من اجتناب سبيل اهل الاهواء الزائغين وقد روى المروزي في السنه عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعه انك ان تتبع خير من ان تبتدع ولن تخطئ الطريقه ما اتبعت الاثر وروى البيهقي في السنة والمروزي في السنة عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أبغض الأمور إلى الله البدع وروى أبو داود معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله وأخرج اللالكائي عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالاثر وروى عنه رضي الله عنه قال الاقتصاد في السنه خير من الاجتهاد في البدعه وقال الامام احمد رحمه الله تعالى في اول ما ذكر في اصول السنه أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين وروا الله لك أيوة في أصول الاعتقاد عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال ندور مع السنة حيث دارت والتحذير من أهل الزيغ والبدع والهوى أصل من أصول ديننا الحنيف حفظا للشريعة الغراء وحماية للمسلمين من العقائد الفاسدة والأهواء المردية ومجالسة أهل البدع فيها مفسدتان فمفسدة هي سماع المنكر بمجالسة أهل البدع ومفسدة أخرى تزيد على هذه المفسدة وهي أنه تتخذ حاله هذه سبيلا لإيقاع الشبهات في قلوب الأغرار الأغمار وفي أفئدة العوام من المسلمين فيقال إن فلانا يجالسنا وهو معنا ونحن جميعا على كلمة واحدة والخلاف بيننا مما يسوء فلماذا تجانبوننا ولماذا تقاطعوننا فيقع زيغ كبير وقد حذر العلماء من مجالسة أهل البدع ومخالطتهم وأقوالهم في هذا الأصل من أصول منهاج النبوة كثيرة جدا فعن ثابت بن عجلان قال أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبية وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهرية ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابتا البناني والحكم بن عيينة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشية وسليمان بن موسى كلهم يأمرونني بالجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء هذا أصل من أعظم أصول أهل السنة والجماعة مجانبة أهل الأهواء وعدم مجالستهم وعدم معاشرتهم مع البعد الكامل عنه والحذر من سماع مقولاتهم الزائغة وأقوالهم المردية قال مفضل بن مهلهل لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك أهل الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فيتصيدون بهذا الذكر الحسن الجهال من الناس فيقذفون بهم في المهالك فما اشبههم بمن يسقي الصبر باسم العسل ومن يسقي السم القاتل باسم الترياق فابصرهم فانك ان لم تكن اصبحت في بحر الماء فقد اصبحت في بحر الاهواء الذي هو اعمق غورا واشد اضطرابا واكثر صواعقا وابعد مذهبا من البحر وما فيه ففلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال اتباع سنه النبي المختار صلى الله عليه واله وسلم والا ضلت بك سفينتك في بحر الاهواء، وعصفت بك عواصفها، وابتلعتك امواهها بعد، وهو الضياع الذي ليس بعده الا الضياع. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد آكل مع اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة وقال حبيب بن أبي الزبرقان رحمه الله كان محمد بن سيرين إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه في أذنيه ثم قال لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه وقال عبد الله بن مسعود إن رضي الله عنه من أحب أن يكرم دينة فليعتزل مجالسة أصحاب الأهواء فإن مجالستهم ألصق من الجرب وقال ابن عباس رضي الله عنهم لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب وقال الحسن البصري رحمه الله لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك او تخالفه فيمرض قلبك مجالستهم ممرضه للقلوب وهم اعظم من السراط الذين يسرقون الاموال فالاموال تستدرك وأما هؤلاء فيسرقون قلوب العباد وهذه لا ترد ولا تستدرك والعقلاء من جميع الأمم حتى من عباد الأوثان مطبقون على أن المعاشرة والمخالطة يحدث فيها سرقة الطباع هذا أمر مقرر حتى في أساطير الأولين فعند اليونان أن عابداً كان في قمة الجبل يقال له سابو وكان تلامذته يصعدون إليه في قمة الجبل وأما في السفح فكانت امرأة لعوب تبيع جسدها وهي من اجمل الناس وجها وجسدا يقال لها تاييس فكان اهل الهوى واصحاب الغوايه يؤمون مجلسها فيؤذي ذلك اصحاب العابد في قمه الجبل لانهم يمرون بهم ذاهبين وايبين فشكى أصحاب العابد إلى العابد، وشكى أصحاب الغانية أصحاب العابد إلى الغانية. قال العابد لنفسه لأنزلن إليها لهدايتها، فما هو إلا أن أكلمها حتى أستلب قلبها، لتصير على الجاد. واما هي فقالت هذا رجل معزول عن الناس لم ير الدنيا قط فلو اني صعدت اليه لاغويته بمجرد النظر فصعدت ونزل فالتقي في منتصف الطريق فكلمها فصدع قلبها واغوته فاغرته فتحول الى غانيه وتحولت هي الى عاك ما لك ولهم؟ لم تجلس إليهم؟ النظر في وجوههم يقسي القلوب، فلم تحرص عليه؟ أيحتاج قلبك إلى قسوة إضافية تفاه ما به؟ عن أبي زرعة رجل من بني عدي عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محزوم وبالنصب على التحديد عزمة أمير المؤمنين ذكر البربهاري رحمه الله في شرح السنه عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال من عظم صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما انزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه واله وسلم ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمه ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في صخط الله حتى يرجع وقال الفضيل بن عياض رحمه الله لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة وقال سفيان الثوري رحمه الله من أصغى إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدعة وقال الفضيل رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره وعلى هذا المسلك الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه من أهل البدعة وأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بسلوكه عليه سار الخلفاء الراشدون المهديون رواه أبو القاسم بسنده عن سليمان بن يسار قال إن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر رضوان الله عليه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال له عمر من أنت قال أنا عبد الله الصبيغ قال عمر وانا عبد الله عمر ثم اهوى اليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسير على وجهه فقال حسبك يا امير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت اجد في راسي وروى اللالكائي بسنده عن ابن كعب قال سمعت رجلا من بني عدل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال لقد رأيت صبيغ بن عسلم بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه في المجتمع المسلم الذي يلتزم منهاج النبوة ويلزم منهج السلف الصالحين ويتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان تكون الحصانة قائمة تكون الحصانة قائمة للمتبعين فإن عمر رضي الله عنه بعد أن اعترف صبيغ بما اعترف به وهي قصة طويلة تجدها عند ابن وضاح في البدع والنهي عنه وكذلك تجد اطرافها عند الا في الشريعه وكذلك عند اللالكائي وعند غير هؤلاء من العلماء الذين دونوا العقيده الصحيحه اثرا وحديثا امر عمر بسجنه ثم تذكر فقال علي به فلما جاء ضربه ثم امر بسجنه فلما جيء به ضربه حتى شج قال يا أمير المؤمنين قد والله ذهب عني الذي أجد فإن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا وإلا فقد ذهب عني ما أجد فتركه وكتب إلى أمير البصرة ألا يجلسن إليه أحد وتأمل في وصف الحال بعده يقول رأيت صبيغ بن عسلم بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين أو عزمة أمير المؤمنين فيقومون عنه ويتركونه فانظر إلى فعل هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه والذي صنع ويأتي خليفة راشد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذهب ابن عباس رضي الله عنهما بإذنه من أجل أن يناقش الخواردة، والذين لم يرجعوا منهم حاربهم علي رضي الله عنه وقاتلهم، بعد أن أقيمت الحجة عليهم في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما. وكان رضي الله عنه يقول: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن اعلم بكتاب الله لقد تعبد الله جل وعلا العباد برد الباطل وقمع المبتدعين والتحذير منهم ومن بدعهم واما النظر في الحسنات والسيئات فهذا الى الله تعالى وحده قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرشدنا إلى هذه الموازنات ولم يستعمل بل كان عند النصيحة وعند التحذير لا يذكر حسنة أبدا وهذا هو منهج أهل السنة فمن خالفه فهو مجانب لأهل السنة موافق لأهل البدعة غاش لامه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والواجب على الوعاظ والدعاه في كل مكان ان يتقوا الله تبارك وتعالى في انفسهم وفي دينهم وفي شباب الامه وان يدعوا هؤلاء الشباب الى دين الله تبارك وتعالى مجردا وان ياخذوا الكتاب والسنه بفهم سلف الامه وليعلم هؤلاء الدعاه انه لا عذر لهم فلا يقبل ان يخرجوا على الناس ليخرجوهم من المعصيه التي ليست ببدعه الى البدعه التي هي احب الى ابليس من المعصيه هم يقولون نتوب الناس فيهم سرقه وفيهم زناه وفيهم شربة للخمور إلى غير ذلك من الشرور هم يقولون نحن نخرجهم من هذا إلى ماذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرفا من مناظرته بعض أهل البدع فقال رحمه الله فقال لي يعني المبتدع الذي كان يناظره البدعة مثل الزنا، وروى حديثا في ذم الزنا، قال شيخ الاسلام فقلت هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزنا معصية، والبدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها، وأما البدعة فلا يتاب منها. وكان قد قال بعضهم يقول شيخ الاسلام نحن نتوب الناس قال فقلت من ماذا تتوبونهم قال من قطع الطريق والسرقه ونحو ذلك قال فقلت حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم فانهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمه الله ويتوبون اليه او ينمو التوبه فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعه الاسلام يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله وبينت ان هذه البدعه التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي فلا بد ان ينظر من ماذا يتوب القوم الناس؟ والى اي شيء يصير اليه الناس؟ فاما من المعصيه التي ليست ببدعه، الى البدعه التي هي عين المعصيه، فهذا لا يجوز، كما هو ظاهر في قواعد الشريعه، وكما قال شيخ الاسلام رحمه الله للمبتدع الذي كان يناظره.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 كان يشرب الخمر وهو يعلم حرمتها وينوي التوبة منها مجاهدا كان يقع في الفاحشة وهو معتقد لحرمتها ويجتهد في الإقلاع عنها أو ينوي التوبة منه فأخذ بيده إلى شيء أضربه مثلا حتى لا يزايد عليه فأخذ بيده إلى الذبح لغير الله وإلى عبادة الأضرحة والقبور وإلى طلب ما لا يطلب إلا من الله من الأموات ومن الأحياء الذين يدعي أنهم من الأولياء واعتقد ذلك مخلصا فأي الفريقين أحسن حالا وأزكى مآلا فأما هذا فشرك لا يغفره الله والذبح لغير الله تعظيما شرك أكبر وسؤال المقبور شيئا إنما هو شرك لا يغفره الله لأنه لا يملك ذلك سواء كان ما سئله مما لا يقدر عليه إلا الله أو مما يقدر عليه من يقدر عليه من البشر لأن الميت لا يقدر على شيء إذا طلب منه شيء فهذا شرك في الربوبية والتوجه بتلك العبادة إليه شرك في الألوهية ولكن هو يعتقد فيه نوعا من أنواع التصرف لا يكون إلا لله فلبقاء من كان باقيا على ما كان عليه من معصيته مهما عظمت خير من مصيره الى هذا الشرك الاكبر افلا يعقلون اخراج الناس من المعصيه التي يعتقدونها معصيه الى البدع التي يعتقدونها قربه وطاعه وفي ذاته من اكبر الذنوب واعظم الاثام لانه في حقيقته دعوه الى البدعه وتزيين لها في قلوب المسلمين وهو صد عن سبيل الله وتحريف لدينه وطمس لمعالمه فليتق الله هؤلاء وليقوموا لله مثنى وفرادا ثم يتفكروا فيما يصنعون وليعلموا ان من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من اضلهم ومن دعا الى البدعه والضلاله فهو من دعاه الضلاله ومن خطاع الطريق طريق الجنه والله المستعان وليعلم هؤلاء انهم صاروا دعاه للبدعة وان توبتهم تتطلب شرطا لا بد منه في توبه المبتدع الداعي الى بدعته وهو ان يصلح بدل افساده وان يعتصم بالله بدل اعتصامه بالمبتدعه واهل الاهواء وان يبين ان ما كان يدعو اليه بدعه وضلاله قال الامام ابن القيم رحمه الله من شروط توبه الداعي الى البدعه ان يبين ان ما كان يدعو اليه بدعه وضلاله وان الهدى في ضده كما شرط تعالى في توبه اهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما انزل الله من البينات والهدى ليضل الناس بذلك ان يصلحوا العمل في نفوسهم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 وقال رحمه الله كما شرف الله تعالى في توبه المنافقين الذين كان ذنبهم افساد قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين اعداء الرسول الامين صلى الله عليه وسلم واظهارهم الاسلام رياء وسمعه ان يصلحوا بدل افساده وان يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من اهل الكتاب والمشركين وان يخلصوا دينهم لله بدل اظهارهم رياء وسمعه فهكذا تفهم شرائط التوبه وحقيقتها والله المستعان انتهى كلام العلامه ابن القيم رحمه الله ابو الحسن الاشعري رحمه الله لما فاء في مرحله من مراحله الى منهج السلفي وما كان عليه الإمام المبدل أحمد بن محمد بن حنبل صعد المنبر ونضى عنه ثوبة وقال أما إني قد خرجت مما كنت فيه يعني من اعتزاله وما كان عليه من البدعة وصرت إلى اعتقاد الإمام المبدل أحمد بن محمد بن حنبل خرجت مما كنت فيه كما اخرج من توبي هذا فليفعلوا ذلك ولن يصابوا بالبرد فان الاستديوهات مكيفه واسمع هذا وهو من كلام الشيخ بكر بن ابي زيد رحمه الله الذي يتعلق القوم بكتابيه التصنيف واكتوبته وليست بكتاب المسماه بالخطاب الذهبي يتعلقون بهذا ولا يلتفتون الى الرد على المخالف ولا يلتفتون الى براءه اهل السن ولا الى هجر المبتدع وهذا مبحث من مباحث هجر المبتدع قال فيه ليسمعوه لو كانوا من المنصفين عقوبة من والى المبتدعة كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق فالساكت عن الحق شيطان أخرس كما قال أبو علي الدقاق رحمه الله ومن السنن الثابتة قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وقد قال أنس رضي الله عنه فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث. وقد شدد الأئمة النكير على من ناقض أصل الاعتقاد، فترك هجر المبتدعة. وفي معرض رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الاتحادية قال: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، أو ذب أي دافع عنهم. أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عُرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وكتب هذا الكلام وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله قال الشيخ بكر غفر الله له فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سلسبيل الجنة آمين فإن هذا الكلام في غاية الدقة والأهمية وهو إن كان في خصوص مظاهرة الاتحادية لكنه ينتظم جميع المبتدعة فكل من ظاهر مبتدعا فعظمه أو عظم كتبه ونشرها بين المسلمين ونفخ به وبها واشاع ما فيها من بدع وضلال ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واختلاف في الاعتقاد ان من فعل ذلك فهو مفرط في امره واجب قطع شره لئلا يتعدى شره الى المسلمين قال وقد ابتلينا بهذا الزمان باقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدعه وينشرون مقالات ولا يحذرون من سخطاتهم وما هم عليه من الضلال فاحذروا أبا جهل المبتدع هذا هذا كلام الشيخ باك نعوذ بالله من الشقاء وأهل فهذا من عنده لا من عندي حتى لا يقول أن أحد يكفر الناس هذا كلامه يقول فاحذروا أبا جهل المبتدع هذا غفر الله تعالى له هذا طرف من منهاج النبوه ومنهج السلف ودعوكم من بنيات الطريق اسال الله ان يجمع شمل المسلمين وان يوحد قلوبهم على الاعتقاد الحق وابدانهم على العباده الصحيحه ووجهتهم على منهاج النبوه انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين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 وتوحيد مصدر الفهم سبب الاتحاد والاجتماع والائتلاف والتحاب لأنه يجعل الدين واضحا بينا لا لبس فيه ولا غموض وبدون ذلك يقع الاختلاف والافتراق في الدين وتحدث الرغبة عنه والنفور منه لقد حذر الله جل وعلا من طريقة أهل الكتاب في لبس الحق بالباطل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 مع الحكم بوجوب إتلافه، واتباع سبيل السلف في التعامل مع كتب أهل الأهواء سبيل السلامة من انحراف القصد عن جادة الحق وطريق النجاة من الوقوع في تبديل الشرع وتحريف الدين ومسخ معالم الملة لأن ترك تلك الكتب بين أيدي الناس مدعاة لبث سموم أهل الأهواء بين الناس خاصة إذا كانوا ممن يحسنون عرض ما لديهم ويزينون الباطل بالأساليب الحسنة والعبارات الرائقة والأصل في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده؟ لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أخرجه أحمد في المسند وحسنه الألباني في الإرواء، وأخرجه مختصرا ابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الألباني في ظلال الجنة. لو أن موسى كان حيا، ما وسعه إلا أن يتبعني. في الحديث التحذير من النظر في كتب الضلال، والكتب التي فيها ضلال. قال ابن القيم رحمه الله: رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن المجيد فتمعر وجهه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه فكيف لو رأى رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة والله المستعان قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد عند قول كعب بن مالك رضي الله عنه فتيممت بالصحيفة التنورة وهي الصحيفة التي أرسل بها إليه ملك غسان يغريه بالمصير إليه إذ قد جفاه صاحبه كما زعم فتيمم أي قصد بتلك الصحيفة التنورة أي النار موقدة في فرنها فألقى الصحيفة في النار قال ابن القيم فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين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 وذكر الموفق رحمه الله في المنع من النظر في كتب المبتدعة فقال: «وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع، والنظر في كتبهم، والاستماع لكلامهم، والاستماع لكلامهم، لأن كثيرا من الناس يظن أنه يسمع كلامهم من أجل أن يكشف عوارهم» وأن يعرف خبيئة أمرهم وهم يزالون يحركون فيه حماسة كامنة بنيرانها ويؤججون فيه نيران حياطة للدين بلظاها حتى يصير على شاكلتهم وإلى الله المشتكى وهو المستعان ذكر ابن القيم رحمه الله حكم إتلاف كتب أهل البدع والضلال فقال لا ضمانة في تحريق الكتب المضله واتلافها قال المروذي قلت لاحمد استعرت كتابا فيه اشياء رديئه ترى ان اخرقه او احرقه قال نعم والمقصود ان هذه الكتب المشتمله على الكذب والبدعه يجب اتلافها واعدامها وهي اولى بذلك من اتلاف الات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر فإن ضررها أعظم من ضرر هذه ولا ضمان في كسر أواني الخمر وشق الزقاق قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول سلام بن أبي مطيع من اتقاد حدثنا عنه ابن مهدي ثم قال أبي كان أبو عوانة وضع كتابا فيه يعيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا فجاء سلام ابن أبي مطيع فقال يا أبا عوانة أعطني ذاك الكتاب فأعطاه فأخذه سلام فأحرقه قال أبي وكان سلام من أصحاب أيوب وكان رجلا صالحا وعن الفضل بن زياد أن رجلا سأله عن فعل سلام ابن أبي مطيع فقال لأبي عبد الله ارجو الا يضره ذاك شيئا ان شاء الله فقال عبد الله يضره بل يؤجر عليه ان شاء الله وقال محمد بن ابي حاتم وسمعت ابي وابا زرعه يامران بهجران اهل الزيغ والهوى يغلظان في ذلك اشد التغليظ وينكران وضع الكتب براي في غير اثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام، والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال سعيد بن عمرو البردعي: شهدت أبا زرعة، سئل عن الحارث المحاسبي، وكتبه، فقال للساعي: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات. وقال ابن مفلحٍ ويحرم النظر فيما يخشى منه الضلال والوقوع في الشك والشبهه، ثم قال: ونص الإمام أحمد رحمه الله على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضلة وقراءتها وروايتها، وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيسي وما أظهر فكلح وجهه ثم قال انما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها وتركوا اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه واقبلوا على هذه الكتب قال ابن قدامه في لمعة الاعتقاد ومن السنة هجران اهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة وقال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر أن كل ما رغب في المعصية ونهى عن الطاعة فهو من معصية الله تعالى قال من هذا الباب سماع كلام أهل البدعة والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوهم إلى سبيله وإلى معصية الله قال الذهبي رحمه الله في السير وقد ذكر بعض كتب الضلال فالحذار الحذار من هذه الكتب واهربوا بدينكم من شبه الاوائل والا وقعتم في الحيرة فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية وليدمن الاستعانة بالله وليبتهل الى مولاه في الثبات على الاسلام وأن يتوفى على إيمان الصحابة وسادة التابعين والله الموفق. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: يا من يظن بأننا حفنا عليهم كتبهم تنبيك عن ذا الشان فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصايد الشيطان فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصد الطيران إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان ويظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان والذنب ذنب الطير أخلى طيب الثمرات في عال من الأفلان وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان فمن وقع في أسر تلك الكتب فلا يلومن إلا نفسه هجران أهل البدع وترك مجالسته وترك السماع له وترك النظر في كتبه واتلاف ما تحصل من تلك الكتب لدي هذا كله من منهاج النبوه ومن منهج السلف وعلى ذلك ائمه الاسلام من المتقدمين رحمه الله عليهم فهذا مالك رحمه الله يقول لا تجوز الاجاره في شيء من كتب اهل الاهواء والبدع والتنجيم وذكر كتبا ثم قال وكتب اهل الاهواء والبدع عند اصحابنا هي كتب اصحاب الكلام من المعتزله وغيرهم وتفسخ الاجاره في ذلك وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما اشبه ذلك قول ابن عبد البر في الجامع يروي طرفا مما قال مالك ويزيد عليه شارحا هذه الكتب المضله التي حرفت المسلمين عما كانوا عليه من الصراط المستقيم أصل فيها المبتدعة أصولهم الفاسدة ودسوا فيها سمهم في عسلها من ألفاظها الرائقات وعباراتها الواضحات فانطلت وراجت عند كثير من المسلمين الأغمار الأغرار فصاروا منافحين عن البدعه معتقدينها وهم يحسبون أنهم على الصراط المستقيم ويتعين على ولي الأمر إحراق هذه الكتب دفعا للمفسدة العامة ويتعين على من كانت عنده التمكين منها للإحراق وإلا فلينزعها منه ولي الأمر وليؤدبه على معارضته على منعه لأن يعني ولي الأمر لا يعارض في المصلحة العامة وقال السخاوي في ترجمة الحافظ ومن الاتفاقات الدالة التي على شدة غضبه لله ورسوله أنهم وجدوا في زمن الأشرف برسباي شخصا من أتباع الشيخ نسيم الدين التبريزي وشيخ الخروفية المقتول على الزندقة سنة عشرين ومعه كتاب في اعتقادات منكرة فأحضروه فأحرقا الحافظ الكتاب الذي معه وأراد تأديبه فحلف أنه لا يعرف ما فيه وأنه وجده مع شخص فظن أن فيه شيئا من الرقائق فأطلق بعد أن تبرأ مما في الكتاب المذكور وتشهد والتزم بأحكام الإسلام هذا ذكره السخاوي في ترجمة الحافظ رحمه الله وقال الشيخ الصالح محمد بن صالح ابن عثيمين ومن هجران اهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنه بها او ترويجها بين الناس فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال من سمع به فلينع عنه فوالله ان الرجل لا لياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات لكن يقول الشيخ رحمه الله إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليه فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم بل ربما كان واجبا لأن رد البدعه واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذه نقول ووراءها نقول في منهاج اهل السنه ومنهجهم تجاه كتب اهل البدع وقد اتينا طالب العلم الذي يجعل الانصاف ديدنه والنجاه سبيله باقوال اهل العلم الكبار وهي كما مر مؤسسة على قال الله قال رسوله قال الصحابه ونستعيرها هنا قولة أبي الفتن نأتيهم بالجبال الشم ويأتوننا بقواطي الصلصة فلنستعيرها منه عسى الله ان يكتب له اجر ذلك ويرده الى الحق، وانا لنحب له ان يتوب على العامه، ولا نطالبه بان يمضوا عنه توبا، بل عباءته تكفي، فان البرد شديد، والله المستعان عليه التكلام وهو حسبنا ونعم الوكيل، وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين